Κάθε μέρα είναι μία έκπληξη. Τι θα κάνω σήμερα, hm, κάτσε να σκεφτώ. Το να έχετε συγκεκριμένες διαδικασίες που κάνετε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα αποτελεί εξαιρετική τεχνική διαχείριση χρόνου. Αν επιλέξετε τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα κάνετε, ποιες θα είναι αυτές δηλαδή, οι οποίες φέρουν αποτελέσματα και τις μάθετε πολύ καλά, το να έχετε μερίσχε ή εβδομαδιαίε ρουτίνε δεν θα σα κάνει να βαρεθείτε. σα-ίσα. -ίσα. Σύμφωνα με τον ε, Μιχάλη Τσικτσέν Μιχάλη, ευτυχισμένο είναι αυτό που κάνει μια πολύπλοκη διαδικασία, μια πολύπλοκη δραστηριότητα για την οποία έχει τι απαιτούμενε δεξιότητε. Δηλαδή, νιώθετε πραγματική ευτυχία όταν ασχολείστε με μια πολύπλοκη δραστηριότητα για την οποία έχετε τι απαιτούμενε δεξιότητε. Το να έχετε λοιπόν μια ρουτίνα. Να έχετε συγκεκριμένες δραστηριότητες που κάνετε σας βοηθάει σε τι? Στο να μην χρειάζεται να μαντεύετε τι θα πρέπει να κάνετε όταν τα καθίσετε για τη δουλειά σας, αλλά ο χρόνος που τα αφιερώνετε να είναι όσο πιο παραγωγικός γίνεται. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάθεται να δουλέψουν και κάθε μέρα είναι μία έκπληξη. Τι θα κάνω σήμερα, μ, hm, κάτσε να σκεφτώ. Όχι! Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Χρειάζεται να γνωρίζετε ακριβώς τι θα κάνετε κάθε μέρα. Εντάξει, να έχετε ένα πλάνο, είναι μια πραγματική επιχείρηση. Ειδικά στη φάση του χτισήματος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποια λοιπόν είναι τα πράγματα που θα βάλετε στη δική σας ρουτίνα. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list στη να ενημερώνω σε κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, οπωσδήποτε το βιβλίο μου